حصرياً استديوهات همسه فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديدة الزكاه والشيلات شيلات القرى قصايد شعريه حسب الطلب مواليد هذه النسخه للاستماع فقط ما جميع الحقوق تراك تسمع محفوظ تركي وانت منوره بيت جتني قره عيوني جواني فرحه ازهامي ست رحلات عرابي للاجواء فقط سبعه رحلات للاجواء عيوني بنتي فرحة جمالي مروى يا حلا جسمك مروى بالعلانة شوك لحزيني في رسمك وزانت حمراء لو جاني عليك تسمي بسم الله مروى والحلا كله أفرح ساعة الضلة شوفك يطوي يا حزاني يوم بطك حل طعميتك بروح غدا بيتك كبرى الكون حبيبك فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظه أو من خارج المملكة ودولة الخليج جوال 07 9 فرحانه فيك يوم طربانه طير الشوق بغصانة غنى عجبى للحاني جدك محمد أقبل بالبشرة عليك يسال جدتك وضحة منهل تنكر صيب الاشجاني مروى شامخ حساسك نبعثوك احساسك حولك الك وناسك كل جو